ہاں تو بھائی لوگ کیا حال چال ویلکم بیک وتھ نیو ویڈیو آف ایون بروکنگ ماس تو کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے گیم بند کر دی تھی کیونکہ وہ اچانک سے میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی تو ورنہ وہ سو ویڈیو میں بھی یہاں سے اسکیپ کر جاتے بٹ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں یار پتا نہیں کیا اس کیا ہوا وہ میں نے اس ویڈیو کی گیم یوٹیوب پر اپلوڈ کیا بٹ نیچے مجھے اے ون ہورر دے رہا ہے اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو آپ مجھے کامرس میں بتا سکتے ہیں تو ابھی میں واپس سے اسکول میں آ چکا ہوں اینڈ آج ہم لوگ فائنلی یہاں سے اسکیپ کر جائیں گے وہ کہتے ہم پچھلی ویڈیو میں بھی کر جاتے بٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ تھوڑی میری طبیعت ناساز ہو گئی تھی اینڈ ابھی وہی بھائی اسٹارٹنگ اچھا ہمارا سر پھوڑ کر کر رہی تو یار بھائی جو بھی ہے ان ہور گینگ کی اسٹارٹنگ کمال تو بھی گئے ہم لوگ پہلے کی طرح واپس اسی روم میں ہوں گے اوکے تو بھی ہم بلیک بورڈ پر وہی گئے سب کچھ وہی یہ پٹ نیو یہ ہے کہ اس بار ہم یہاں تک اسکیپ کریں گے ہمیں یہاں پر سب کچھ معلوم ہے گئیس کہ ہمیں کیا کیا کرنے ہمیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم یہ والا لیٹر اپنے پاس اندر لے کر آئیں گے اٹھا لے بھائی اوکے گئے تو بھی ہم اس کو بند کر دیتے رہی ہم جائیں گے اوپر کیونکہ نہیں اوپر نہیں بٹ یہ اندر نہ جائے کیونکہ اندر آ گئی تو کہیں دکت ہو جائے گی اندر آ تو نہیں رہی نہ یہ بہت خطرناک ہے یار کہ اندر تو نہیں آ رہی نا کیونکہ اندر آگئی تو ہماری خیر نہیں ہے یار مجھے اس سے بھائی چھپنا ہوگا اینڈ مجھے سب کچھ معلوم ہے بٹ یہاں سے مجھے چلتے رہتے نکلنا ہوگا آ رہی ہے لگتا ہے نہیں یہ آ گئی بھائی چھپو اندر چھپو چھپو چھپو چھپو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آ گئی یہ اوکے گائے تو یہ بس صرف مجھے ڈرا رہی ہے اندر آ نہیں رہی ہے پر کیا پتے یہاں پر ہے بھی یا نہیں کہ چھوٹی بہت میں شور کاروں اس کے وجہ سے آ جا رہی ہے جلدی جلدی کھولو ابھی میں آ گیا ہوں سیدھا اس کے سارے روم میں جہاں پر مجھے ایک فیوز تو مل گیا بٹ میں یہاں سے نکلتا ہوں سیدھا باہر بھائی ووری ووری ووری ووری مجھے دیکھ تو نہیں رہی نا یہاں سے میں نکل سکتا ہوں میں نکل تو نہیں سکتا بٹ میں یہاں پر کچھ ٹائم آرام سے بیٹھ سکتا ہوں چلے گئی کیا دقت کی بات ہے ڈینجرس بہت ہے چھپ جا چھپ جاؤ چھپ جھپ بھائی اندر آئے گی مجھے پورا ہے کہ اندر آئے گی آئے ایسی اندر آئے گی اور میرا تھوپڑا توڑے گی مجھے پورا یقین وہی کہ پہلے کی طرح گانا گا رہی ہے پاگل یہ تو یہاں ہی ہے یہ تو یہاں ہی ہے یار جا بھی نہیں رہی ہے بیٹھو آرام سے آرام سے نیچے بیٹھو یار دیکھ بھی میری طرف رہیے چلی جا پاگل لگتے آ رہی ہے اب میرا سر ٹوٹنے والا ہے چلیے کی اب اس سے اتنا ڈر نہیں لگتا گئے جتنا پہلے لگتا تھا چل چل بھاگ جا اب میں تو اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں چل نکل ایسی بات نہیں ہے ڈر رہا ہوں بٹ تھوڑا بہت پہلے کی طرح نہیں پہلے تو مجھے اس سے کوئی زیادہ ہی ڈر لگتا تھا میں جانے والا ہوں سیدھا سامنے روم کیونکہ وہاں پر مجھے ایک منٹ اچھا یار میں ادھر جا رہا ہوں کھل جا سیم سیم جلدی کھل جا اوکے نہیں میں یہاں پر نہیں ہوں میں یہاں پر نہیں ہوں نن تم جاؤ تم جاؤ اپنا کھیلو کودو کھولو کھولو اس کو کھولو اینڈ ایک چیز یہاں پر لگا کے یہاں پر آرام سے بیٹھ جاؤ کیوں مجھے لگ رہا ہے یار ہی ہے نان رہی ہو کیا آ رہی ہو کیا نہیں, ہے, نہیں, ہے, نہیں. کوئی بات نہیں مجھے معلوم ہے کہ دوسرا فیوز بھی کام پر ہے وہ کہ جس نے مجھے دیکھ لیا آ مار مار ہاں آپ تو مار اب تم میرا سر پھوڑ دے آ جا اب تم میرا سر پھوڑ دے کہاں گئی چلی جا نن چلی جا نہ نہیں آئیو میں دوبارہ باہر ہی نہیں آ رہا میں مزاق سے باہر نہیں آ رہا پا تو چلی جا یہاں سے آئ مجھے لگتا ہے چلی گئی بچ کیا نہیں نہیں وہ ابھی بھی, بھی وہ اور میوزک ابھی تک ہے لوگ لگتا ہے میں سیف ہوں میں سیف ہوں پھٹے تھے مجھے دیکھ لیا نہیں اندر بھی نہیں آئی یار نہیں نہیں مجھے ابھی بھی کوئی خطرہ لگ رہا ہے آئے گی میں یہ آ سکتی ہے کیونکہ بھائی میوزک ابھی بھی بچ رہے آ جا بھائی کیوں ٹائم دیں کر رہی آ رہی ہے تو چلی گی نہیں یار جان نہیں رہی ہے باہر کھڑی ہے کیا ہے آ گئی آ گئی آ گئی بھائی پھوڑ کی جائے گی چلی جان اب میں باہر نہیں آ رہا چلی گئی بھئی کیا اس کو کچھ اچھی تو نہیں ہو گئی ہے یہ کیونکہ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا یار لیکن پھر بھی یہ نہیں آئی چلو کیا بتا اس کو تھوڑی بہت ہدایت ملی گئی قیدا میں جانا ہوا سیدھا کچن میں کیونکہ وہاں پر سے مجھے دوسرا فیوز ملنے والا ہے آرام سے یہ یہیں یعنی یہیں یعنی یہیں یعنی. گانا گا رہی ہے کیا پہلے والا آرام سے گیٹ کھولنے والا ہوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بالکل آواز نہیں کر رہا تم اپنا کام کرو وہی ہے ڈائننگ روم میں دیکھ لیا دیکھ لیا اب میں مرا اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا آ رہی ہے کیا یار کتنی ڈینجرس ہے یار اس کی آنکھیں بھی جڑ ہیں بھائی پوری آنکھیں اس کی ریڈ ہوئی ہوئی ہیں آ گئی مجھے لگتا ہے آ گئی اب یہ میرا آ کے سر پھوڑے گی کہ پتا تھوڑا بھی تو اتنا بڑا ہے نا یار ویکی لگتا ہے سار پہ چلی گئی کیا بات ہے یار کیا شریف تو نہیں ہو گئی ہے یہ نا کیا شریف ہو گئی ہو شریف بن گئی ہو کیا وہ سامنے کھڑی ہے وہ ری, وہ ری, وہ ری, وہ ری. مجھے لگتا ہے چلی گئی گاہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے شریف بن گئی ہو کیونکہ نہ میرے پیچھے آ رہی ہے نہ مجھے کچھ کہہ رہی ہے بس وہی وہ اس نے میرا سٹارٹنگ میں تھوپڑا توڑا تھا جلدی جلدی اندر دیکھا نہیں اس نے مجھے جلدی سے فیوز اٹھاؤ فیوز کہیں فیوز کہیں یہ یہ پڑا ہے یہ پڑا بھائی فیوز اٹھاؤ اور اب یہاں سے نکلو کیونکہ okay, ایک بار مجھ سے بچ گیا میں اس سے نہیں بچوں گا چلو چلو چلو چلو نکلو یہاں سے نہیں دیکھا ہو گئے یہ پھر سے گر گیا یار کچھ نہ کچھ گر رہا ہے اس کو آواز جا رہی ہے اس کو یہاں پہ لگاؤ یہاں پہ پھر آرام سے نیچے آرام سے بیٹھ جاؤ تو کہا ایسا بھی لگتا ہے کہ یہاں سے چلی گئی ہے تو میں چل کر تیسرا والا فیوز بھی لے آتا ہوں یعنی اس کے بعد ہم لوگ جانے والے ہیں نہیں یہ تو یہی گھوم رہی ہے یہ کبھی ہے یار کبھی بس گھومتی رہتی ہے بھئی ہاتھ میں بڑا تھوڑا لیے آگے آگے آگے بھائی اندر اندر اندر اندر نیچے نیچے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا کہیں تھی اندر آ یار مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ ایک بار میرا سر پھوڑے گی چلی گئی کیا سٹیپ تو آ رہے بٹ ہلکے ہلکے لگتے ہیں کہ چلی گئی اس کو دیکھ سکتا ہوں نا ناپی چلی گئی ہو کیا بھائی یہ نیچے جو جادو ٹونے کرتی ہے اس کا کیا مقصد ہے چلی گئی آئی پہ سلویشن <laughs> تو کہا لگتا ہے کہ ہمارے ایریے میں کسی کا بیل بھاگ گیا سمجھ گئے تھے جو ہمارے پڑوسی ہیں یہ دن میں بیل لے کر آئے تھے بٹ ابھی یہ بھاگ چکے تھے پورے علاقہ اس کے پیچھے جا رہے اس کو پکڑنے کے لیے ٹھیک ہے میں نے ویڈیو تھوڑی پوسٹ کی تھی باہر جا چل کے میں نے دیکھا ہے بٹ خیر ہے پورے علاقے تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویسے وہ بے بیل ڈھار مر جائے گا مجھے دیکھ کے یہاں پر ابھی میں خوب بہت ہوں اس نام سے پچھلی بار جہاں تک مجھے یاد ہے گائز وہ مجھے اس والے یہاں سے مجھے ملا تھا تو اس بار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر ہو بھائی آرام سے کھل یہیں پر ہے میں اس کو چڑھ کے لگاتا ہوں گیس میں بیل کو بعد میں پکڑوں گا پہلے میں یہاں سے نکلوں گا آرام سے آرام سے آرام سے نیچے کرو اب میں یہاں سے نکلنے والا ہوں گا گوڈ بائے نن بھائی بٹ یہ والا گیٹ شور لازمی کرتے بٹ مجھے نیچے جانے کا راستہ معلوم ہے تو میں چلتا ہوں پہلے سیدھا نیچے اینڈ نن کے آنے سے پہلے پہلے میں اس بھائی اسکول کی مین بلڈنگ میں اپنا کافی سارا کام سیدھا کر دوں گا ای ون فوٹو موڈ ٹھیک ہے جو بھی مجھے اس سے کچھ لین نہیں ہے پھر جلدی کھول جاؤ مجھے سب کچھ یہاں پر معلوم ہے جو آج سے ساتھ یہاں پہ جو آواز ہو جاتی ہے نا اس سے مجھے خود بھی تھوڑا بہت ڈر لگتا ہے سب سے پہلے مجھے لونگ بھائی وہ میری لونگ اسٹیک لاسٹ ٹائم میں نے کہاں رکھی تھی ارے میں رکھی نہیں تھی بٹ وہ مجھے لاسٹ ٹائم ملی کہاں سے کہاں سے تھی کیا یہاں سے لانگ اسٹک لانگ اسٹک مجھے لاسٹ ٹائم یہیں سے کہیں سے ملی تھی نہیں یہاں پر نہیں ہے کیونکہ گاہ سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سیلنگ میں سے مجھے کرو بار لینا ہے ان کرو بار کے لیے مجھے وہ لانگ اسٹک چاہیے میں ہر ایک ڈور کو اوپن کر لیتا ہوں لانگ اسٹک کہاں سے ملنے والی ہے وہ یہ تو یہیں پڑی ہے ٹھیک ہے اس بار تو لگتا ہے کہ گیس گیم والے بھی میرا فل ٹو سپورٹ میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں نم سے باگ جاؤں کیونکہ بے کار ہے گئی اس کو دیکھ کے مجھے اس کو پہلے بند کرو ایسا نہ کہ وہ آ جائے بند ہو جا بھائی بند ہو جا کبھی بند ہونے کا موڈ میں نہیں ہے کیا اوکے okay, گئے تو بھی میں نے گیٹ بند کر دیے بھائی تو اوپر کی طرف اشارہ نہیں کا مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے چل بھائی کیا کوئی دکت ہے کیا اوکے اوکے اوکے بھائی جلدی جلدی اتار دے یہاں سے مجھے کرو بار ملنے والے ہے اس کرو بار سے میں وہاں پر سے ایک کوکی باکس اٹھاؤں گا بٹ اس کوکی باکس کا مجھے کیا کرنا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے ہاں اتنا معلوم ہے کہ نان آ گئی نان آ گئی بھائی یار میں سامنے چھپ سکتا تھا یار قائد میں سامنے چھپ سکتا تھا یار وہ چھوٹے سے المیرو سا بنا ہوا ہے بٹ یہ اچانک سے آگے ہر اچانک سے نہیں آئی کچھ میری اپنی بھی اس میں گائز سمجھ لو نیستی ہے کیونکہ اس کے آنے سے پہلے میں اس میں چھپ سکتا تھا تو ابھی میں سیدھا جانے والا ہوں اوپر اینڈ اوپر سے میں سیدھا جاؤں گا اس سکول کی مین بلڈنگ میں مجھے سب راستے معلوم ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے کیونکہ آپ اس گیم کا میں فل ٹپرو ہو چکا ہوں بٹ یار نن مجھ سے زیادہ پرو ہے بٹ وہ بلڈنگ میں کسی طرح چکما دینا ہوگا آگے آگے یہ ہاں ہاں یہی تو یہی تو میں چاہتا تھا نن کہ تم میرے پیچھے آؤ یہی تو میں چاہتا تھا میں یہی تو چاہتا تھا کہ تم میرے پیچھے آؤ آ گئی آگئی آ گئی گاڑی آ چکی ہے میں پر آرام سے بیٹھ جاتا ہوں جب اپنے جادو ٹونے میں لگی گی تو میں پھر وہاں چلا جاؤں گا ہاں تم مجھے نیکسٹ ٹائم پکڑ لینا بٹ ابھی مجھے جانے دو یہاں پر تو نہیں آئے گی نا ہو گئی تو آ گئی چلی پہ نہیں ہوں میں یہاں پہ نہیں ہوں چلی جا ہو گئی تو گیا بچ گیا مجھے تو اب بھی یقین وہ نہیں ہو رہا کہ میں درندی سے بچ گیا چلی گئی کیا غیر مجھے سے بالکل یقین نہیں ہے میں کچھ ٹائم یہاں پر بیٹھوں گا جبھی جب جائے گی تو میں تب یہاں سے نکلوں گا اوکے گیس تو لگتا ہے یہ چلی گی جب میں واپس اس گیٹ سے باہر جاتا ہوں بٹ آپ یہ میرے پیچھے نہ آ جائیں یار کی جلتی جلتی جلتی جلتی میں جلدی جلدی یہاں سے نکل جاتا ہوں ٹھیک ہے چلو یہ اچھی بات ہے کہ اس مین بلڈنگ سے میرے پیچھے یہاں پر آ گئی تھی ورنہ بھائی وہ مین بلڈنگ میں یہ میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی میں سیدھا جانے والا ہوں وہاں سے میں اپنا کرو کروبار اٹھاؤں گا کرو بار سے میں وہ کیوںکہ کا باکس اٹھاؤں بٹ گز یہاں پر جیسی میں آتا ہوں ایک ہو جاتی ہے چونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے میں یہاں تک آ چکا ہوں اینڈ اب مجھے مجھے کہاں جانا ہے میں نے وہ کہاں دیکھا تھا ہاں وہ تو بلکہ مین روم میں نہیں اس میں نہیں اس والے میں میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اپنا کاروبار اٹھا لے بھائی جلدی جلدی جلدی اٹھا لے اپنا کاروبار یہ میرا ہے اور اب میں اس سے جا کے کوکی کا باکس لینے والا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک تو مجھے بالکل گیم سمجھ آ چکی ہے بٹ اس سے آگے کیا کرنا ہے وہ مجھے کچھ صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے کوکی باکس کا مجھے کیا کرنا ہے وہ مجھے دیکھنا ہوگا جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی اچھا اچھا اس سائڈ سے مجھے کھولنا ہے میں سمجھا ایک سائڈ سے کھولنا ہے جلدی کر بھائی ہوتی ہوگی تو ڈروپ ہو جا یار Guys, ایک ڈروپ نہیں ہو رہا یہ مجھے پکڑ لے گی پھر سے پکڑ لیا نہیں کہ آئٹم ڈروپ نہیں ہو رہا تھا یار کیسی بہان کیسی ہے اس کی ایسے کون آستا ہے گا جیسے یہ آسری ٹھیک ہے اس کے نکل جائے گی جب ہم یہاں سے اسکیپ کر جائیں گے جہاں بھائی تو بلیک بورڈ پر رکھ لکھ کے تھک جائے یار بٹ میرا ڈروپ نہیں ہوا میں نے کوشش کی بٹ ڈروپ نہیں ہوا آئی تھنک مجھے وہ کھڑا ہو کے ڈراپ کرنا تھا کیا تھا مجھے آگے ہاں بھئی سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا اسنان نے سیدھا میرا تھوبڑا توڑ دیا اور کوئی بات نہیں اب تو مستح جا کے کوکی کے باکس کو اٹھانے والا ہوں اینڈ پھر مجھے بوکس... بوکس کے ساتھ کرنا کیا بڑکا ہے یہ پھر سے اسی بلڈنگ میں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر لے کر آتا ہوں آ جا میں یہ رہا نان آ رہی ہے کیا نن جاؤ اس طرح کہ میں یہ میرے راستے میں آ کہ کائیں اس کو یہاں پر آنا تو پڑے گا کیونکہ اگر یہ وہاں پر ہے تو میں کوئی بھی کام نہیں کر پاؤں گا نن آ جاؤ پھر مجھے آواز آ رہی ہے مجھے آواز آ رہی ہے جیسے یہیں کہیں پڑے کی اواز... یار کیا رہا ہے یار آتی ہوگی یہاں سے اندر چلا جاتا ہوں نہیں بلکہ مجھے یہاں تو جانے نہیں نکلو یہاں سے ہاں ایسی جگہ پر میں اس سے بھاگ سکتا ہوں جہاں پہ تھوڑا ایسے میں گول گول گھوم پاؤں کیونکہ یہاں سے آ سکتی ہے میں یہاں سے بھاگ بھی سکتا ہوں بٹ ابھی مجھے جانا کہاں ہے ہاں مجھے تو کوکی کا باکس لینے جانا ہے جو میں نے کھولا تھا بٹ اٹھایا نہیں تھا آ رہی ہو کیا سامنے وہ ری میرا کوکی کا باکس بھی وہیں پڑا کیسی آواز ہے یار یہ اٹھاتے بھائی کیسی آواز کر رہی ہے پاگل میں جانے والوں سیدھا باہر کیونکہ مجھے معلوم پڑ گیا کہ مجھے کوکی کے باکس کے ساتھ کرنا کیا باہر جانے کا راستہ باہر جانے کا راستہ کیونکہ میں پچھلی بار تو یہاں پر کوئی سیڑھی تھی جو اس بار نہیں ہے میں اس پر آ چکی ہوں موگ اس سائڈ پہ جانا کیا چکر ہے نہیں گا اس مجھے باہر جانا جہاں پر سیڑھیوں کیونکہ مجھے اوپر ہائٹ پہ جا کے اس باکس کو اوپر سے نیچے پھینک لیں کیا یار میں یہاں سے بیٹھ جا سکتا ہوں گائے میں بار بار آواز کر رہا ہوں یار وہ آ جائیے مجھے سیڑھیاں مل گئی بٹیا میرے پیچھے اوپر بھی آ سکتی ہے بھائی جین لیں جین چارج بھائی اوپر چڑھ جائے جلدی کر بٹیا مجھے اوپر چڑھتے نہ دیکھے کہ ابھی فی الحال سے مجھے دیکھا تو نہیں ہے بٹ مجھے جانا او کیونکہ وہ سامنے سیڑھی ہے مجھے یہاں سے مجھے گئی اس ہائٹ سے پھینکنا ہے تاکہ کھلے بٹ اس میں ہے کیا اس بات کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ یار اس میں سے کیا ایسا نہ ہو کہ اس میں گئے سچ میں کوکیز بسکٹ نکل جائیں جبکہ مجھے بھوک بالکل بھی نہیں ہے یہ بھوک کیسے ہو سکتی ہے جب اتنی خطرناک نانا ہمارے پیچھے لگی ہوئی گیس ہمیں مارنے کے لیے چل گئی اوکے okay, چلا یہ okay, میرا بکس اوپن ہو گیا بٹ یہ ہے کون سی جگہ میں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ نیچے جائے گا کہ میں یہاں سے نیچے نہیں جا سکتا مجھے جگہ کی لوکیشن دیکھنی ہوگی اس کی لوکیشن گئے تھے سے جا رہے ہے نیچے یہ اوکے okay, اوکے okay, میں سمجھ گیا یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے بھی میں آیا تھا بٹ میں واپس چلا گیا تھا اسی کے ساتھ یہ چھوٹی سی ایک الماری ٹائپ بنی ہے مجھے یہاں پر اوکے میں یہاں پر پہلے اندر چلا جاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے بٹ نن نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا نا وہ بہت خطرناک ہے یار میں ایسا لگا جیسے میں نیچے گر گیا ہوں اوکے اوکے اوکے آرام سے میں پچھلی بار مجھے یاد ہے میں یہاں سے نیچے گر گیا تھا وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی بٹ میں یہاں سے نیچے گر چکا تھا یار مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اینڈ اس بار میں بالکل کوئی غلطی نہیں کرنے والا بھائی آرام سے مجھے اترنا کیسے کہ مجھے اس طرح ہو کے اترنے اوکے اوکے اوکے مجھے بھائی ویسا نہ ہو پچھلی بار ایک دن بچت میں یہاں سے نیچے گر چکا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہاں میں آیا تھا مجھے کہاں جانا میں یہاں سے کہیں سے آیا تھا مجھے دیکھ لیا چل چاچا تیرے ایمر سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں بھائی بند ہو جا تو مجھے نہیں دیکھا یار بھائی کیسا پہ وہاں گیٹ جو بند ہوا اب تو مجھے دیکھ لے گی بھائی پکا دیکھ لے گی یار نہیں دیکھا بھائی کیا نصیب ہے یار میرا تو میں تو بالکل سامنے بیٹھا اس نے مجھے دیکھا نہیں ٹھیک ہے لگتے پھر آئے گی اب نہیں آئی کہ نان کیوں کہ میں تھوڑی ہی دور ہو جاتا ہوں بھائی وہ تو میں بالکل اس کے سامنے تھا اس نے مجھے پھر بھی نہیں دیکھا چلی گئی بٹ مجھے باہر کون سی لوکیشن سے جانا تھا میں بھول گیا ہوں کیا وہ سامنے بٹ میں وہاں سے تو ابھی آیا تھا نا میں وہاں سے آیا تھا چل کے دیکھتے ہیں بٹ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں وہاں سے ابھی آیا ہوں نہیں نہیں نہیں یہ وہی لوکیشن ہو کیونکہ میں سمجھ گیا میں نے اس کو پھینکے وہاں سے کیوںکہ مجھے جانا ہے اس طرف نہیں تو ٹوائلٹ ہے یار ٹھیک ہے وہ ٹوائلٹ سے ملنے والا ہے بٹ مجھے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے بہت زور سے مجھے ٹوائلٹ سے ملنے والا ہے کیا نہیں یار ٹوائلٹ سے کیسے مل سکتا ہے یہاں پر ایسا کوئی اور روم ہوگا یہ جگہ نہیں یہاں پر بھی نہیں ہے پھر وہ کون سا ڈور ہے جس میں سے مجھے ملے گا گائز یہ تو بالکل لوک تھے وہ گائز یہ نیچے کی طرح کوئی راستہ جا رہا ہے جہاں پر ابھی تک میں گیا نہیں ہوں ایسا نہ نیچے نان میرا ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہو گائیز کیونکہ بھنکر ہے نا یہ بہت ہو رہا مجھے یہاں پر ایک عجیب سی مجھے یہاں پر بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ بجلی بار بج او okay, گیس میرا باکس یہ پڑا باکس میں مجھے چابی مل گئی ہے یہ شاید اس کی مین ڈور کی چابی ہے کیا میں اوپر جا سکتا ہوں مشن لاک اپڈیٹ مطلب کیا مجھے صرف وہ ڈور اوپن کر کے باہر نکل لیں اوکے کتنا مشکل کام تھا یار یہ اب میں باہر نکل پاؤں گا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے اوپر میرے انتظار میں بیٹھی ہے اینڈ اور میوزک بجنے لگ جاتا ہے یہ سے بھی ڈر لگتا ہے بھائی کہاں وہ والا ڈور کہاں ہے اب اب اب وہ والا ڈور نہیں ملے گا میں مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا میرا یہ میرا سر پھوڑے یہ تو وہ جا رہی ہے میں سمجھو اس گھر میں پٹ یہ بھی میرے آگے آ جا رہی ہے میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بوری بو ری وہ جا رہی ہے چلی جا چلی جا چلی جا یہ دیکھ لیا گیا مجھے دیکھ لیا کیا دیکھا میں یہاں سے بگ جاؤں گا پٹھیس بار میں سے بالکل بھی مار مارخانے کے موڈ میں نہیں ہوں یہ ہے کہ میں یہاں سے بگ جاؤں گا اور یہ کیا میں یقین مانوں گیم کے اسٹارٹنگ میں مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا بٹ ابھی مجھ سے اس سے تھوڑا بہت ڈر لگ رہا ہے یار چل چل نہیں میں اب دوبارہ آنے والے ہی نہیں ہوں ارے مجھے پورا یقین اوکے اوکے یہ بھی اچھی بات آ جا میرے پیچھے آ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ اس کو میں وہاں پہ لے کے جانا بٹ یہ نہیں آ رہی آ جا بھائی یہاں سے کچھ نہ کچھ خود گر جاتا ہے یہ بڑی مری کی اٹھا لے بھی مین ڈور کی ہے یہ بٹ مین ڈور ہے کہاں پر میں بول گیا ہوں یار ایسی ایسے ٹائم پہ بھائی میں مین ڈور کو کیسے بول سکتا ہوں یار میں ایسے ٹائم پہ مین ڈور کو کیسے بول سکتا ہوں یہ کیا پینٹنگ روم ہے یار میں اسے ٹائم پہ مین ڈور کو کیسے بول سکتا ہوں یار رہا کھل جا کھل جا بھائی میں گیا میں یہاں سے بھاگا اینڈ گز اس نے یہاں پہ الارم لگایا ہوا تھا چلو بھاگو گئی میں اب یہاں پہ رکنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے دیکھ لیا بٹ گائز فائنے ہم لوگوں نے اس ہورر اسکول اینڈ اس ہورر نام سے اسکیپ کر چکے ہیں بھی کا ٹائم ہم لوگ نیچے روڈ کی طرف بھاگ رہے ہیں فائنلی اسکیپ ابھی اسکول مور ایکٹیویٹی گائے تو مطلب کہ یہ فل اپ ڈیٹ آیا نہیں ہے اس کا یہ آگے کچھ سٹوری بتا رہے ہیں یہ نان اوپر کھڑی ہے گائیس میں تھوڑا لیجیے اس کی آنکھیں خون جیسی لال ہیں نہیں خون نہیں گائیس پوری لائٹیں جل رہی ہیں نیچے آئی تھنک کوئی ڈرائر گیز جو کپڑے ڈرائی کر کے لائیے کیونکہ یہ ایک اسکول ہے ہاں یہ وہی ہے یہ یونیفارم کلوتھنگ مطلب کہ یہ یونیفارم دھونے والے ہیں جو بھی ہے تو یہ آگے کا کچھ گز بتا رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی فل اپڈیٹ نہیں ہے فل اپڈیٹ آئے گا اینڈ کچھ الگ ہوگا اس گیم میں تو جب یہ نیا اپڈیٹ آئے گا ہم لوگ ضرور کھیلیں گے اینڈ ایک بار اور ہم لوگ اس نن کے منہ کے آگے سے یہاں سے اسکیپ کر جائیں گے ملتے ہیں کسی اور ہول ویڈیو میں